اخبار اليوم بس, <تصفيق> بس بقول لك على حاجه والله العظيم يعني بصي هنا نظافه ونوم واكل ومش قادر اقول لك يعني انا اكيد يعني انا يعني بصي انا استاهل العقاب استاهل العقاب ان انا دخلت بيتي واحده ما اعرفهاش العقاب ان انا ما كنتش عن ذكر الله سبحان الله تعالى انا اللي يجيب ربنا انا بيه بس انا مبسوطه بجد في المكان ده كويس ان انا سعيده سعيده بجد ان انا محبوسه انا سعيده اني اشوف لما يكون بني ضرير مفاجاه انا يعني انا ما كنتش بصلي خالص فالحمد لله الحمد لله